Ahoj, vítejte dnešního videa. Dnešní video bude s, samozřejmě z otázek odpovědí. E, já bych chtěla, abyste mi napsali do komentářů na video se s má TikTok edicen. Potom vám dám odkaz do popisku, kde, bude, kde budu odpovídat na vaše otázky do 10.5.2022. Bude to v premiéře, Bude to? z a ještě nevím, kolik to bude minut, tak prosím moc, napište mě, neklikují otázky. může to být i 3, ale já to budu radši vymazávat a neodpovídat vám na to, když to bude mít nějaký spam, tak já to vymazuju v komentáře, mějte se hezky, people's choose.